هذا السؤال خطر على بال أحد علماء الرياضيات البريطانيين جون كونوي، اللي فكر بحوالي سنة لـ 1970 أن نحن إذا قدرنا فرضاً نبني نظام رياضي معقد بس تكون قوانينه المتحكمة فيه بسيطة، وقتها في حال نجاحنا بإيجاد نظام رياضي بهيك مواصفات، يكون هذا الشيء مثال عن عالم معقد رغم بساطة قوانينه، وبالتالي تعقيد الطبيعة اللي بيظهر من حولنا ما بيأدي بالضرورة انه قوانينه المتحكمة فيها كمان معقدة وفعلا هو نجح بهذا الشيء وقدر اوجد نظام رياضي بهي المواصفات وتم تسميته Game of Life او لعبة الحياة وهلا بدي احكي لكم عن هذا النظام الرياضي واشرح لكم قوانينه البسيطة جدا مقارنة مع التعقيد الناتج بشكل عام النظام الرياضي اللي هو لعبة الحياة مكون من مكان ومن زمان. المكان عباره عن سطح مستوي ثنائي الابعاد ممتد الى ما لا نهايه. وعليه مربعات متجاوره على شكل رقعه شطرنج. وهون رسمت جزء من المكان اللي يعني المفروض يكون ممتد الى ما لا نهايه بالجهات الاربعه. نحن فينا نفهم هذا الشيء بس ما فينا نرسمه على اللوح، لذلك رسمت جزء من المكان. ومنراقب المكان بالزمن واحد، بعدين الزمن اثنين، بعدين ثلاثة، إلى آخره. ولكن الزمن بلعبة الحياة هو زمن متقطع. يعني المراقبة تنتقل من الزمن واحد مباشرة للزمن اثنين مباشرة للزمن ثلاثة. أما بين الزمنين فما بيكون في شيء. كل مربع من المكان بيكون في عنده ثمانية مربعات جيران. والمربع بلعبة الحياة بياخذ إحدى حالتين. يا بيكون مربع عايش يا بكم مربع ميت المربع العايش رح اشر عليه وحدده المربع الميت رح اتركه فاضي هون بنشوف انه كل المربعات مثلا هن مربعات ميتين مهمتنا بلعبة الحياة انه نحدد مربعات عايشة وميتة بالشكل اللي احنا بدنا اياه بالزمن واحد وهذا هو الشيء اللي رح اعمله هلا قانون حددت ست مربعات عايشه بهذا الشكل وتركت المربعات الثانيه ميته. خلال مرور الزمن بلعبه الحياه بيتحولوا المربعات من عايشين لميتين وبالعكس حسب قانونين اثنين. القانون الاول بيقول انه كل مربع ميت في بجيرانه الثمانيه ثلاث مربعات عايشين بيتحول لمربع عايش بالزمن اللي بعده. يعني اذا شفنا هذا المربع هون بنلاقي انه هو مربع ميت وفي بجيرانهم الثمانة ثلاث مربعات عايشة، وبالتالي رح يتحول بالزمن اللي بعده لمربع عايش. فيما عدا ذلك كل المربعات الميتة بالزمن واحد رح تضل ميتة بالزمن اثنين، لأنه ما في بجيرانها الثمانية ثلاث مربعات عايشة. القانون الثاني بلعبة الحياة بيقول إنه كل مربع عايش في بجيرانهم الثمانية مربعين أو ثلاثة عايشين، بضل عايش بالزمن اللي بعده. فيما ذلك بيتحول لمربع ميت يعني إذا شفنا هذا المربع بالزمن واحد هو مربع عايش وفي بجيرانه مربعين عايشين إذا رح يضل عايش بالزمن يلي بعده فيما عدا ذلك كل المربعات العايشة بالزمن واحد رح تتحول لمربعات ميتة بالزمن اثنين لأنه ما في عنده بجيرانه الأثماني مربعين أو ثلاثة عايشين إذا بنستخدم القانونين الاثنين مره ثانيه على المربعات من الزمن 2 لل للزمن الثلاثة بنلاحظ انه كل المربعات رح تتحول لمربعات ميته بالزمن الثلاثة لانه هدول المربعين العايشين ما في بجيرانهم 8 مربعين او ثلاثة عايشين لحتى يضلوا عايشين بالزمن الثلاثة وكل المربعات الميته ما في كمان عندها بجيرانها 8 ثلاث مربعات عايشه لحتى تتحول لمربعات عايشه بالزمن الثلاثة وبالتالي كل المربعات رح تكون ميتة بالزمن ثلاثة ورح تضل ميتة بالزمن أربعة بعدين خمسة وستة وهكذا. هون نحن معناتها اللي عملناه إنه نحن حطينا مربعات عايشة وميتة بالشكل اللي نحن بدنا بالزمن واحد وراقبنا تغيرات المربعات مع مرور الزمن باستخدام القانونين، اللي هنن على فكرة موجودين بشرح الفيديو تحت ليلي بيحب. أنا حطرت مثالين ثانيين لحتى أتأكد نحن قدرنا نفهم كيف تتغير المربعات من عايشة لميتة وبالعكس خلال مرور الزمن. هون بالمثال الاول حطيت المربعات عايشه بهذا الشكل. وبنشوف انه هن بالزمن اثنين راح يصيروا بهذا الشكل. كانوا ثلاث مربعات على شكل عمودي، صاروا شكل افقي، بعدين بيردوا بيرجعوا بيصيروا عمودي، افقي، عمودي والى اخره. وكمان باستخدام القانونين الاثنين اللي حكينا عنهم بالمثال الاول. واللي بيقدر يستنتج كيف بيكون وضعيه المربعات عايشه وميته بالزمن اثنين، انطلاقا من الزمن واحد، معناتها قدر يفهم نظام الرياضي تبع لعبة الحياة والقارنين الاثنين بيتحكموا فيه مثال ثاني هو إذا احنا بلشنا بهذه الوضعية بالزمن واحد فنصيب الزمن اثنين بهذا الشكل ورح نضل بنفس الشكل الزمن ثلاثة، أربعة، خمسة وإلى آخره. هون إحنا نكون شفنا ثلاث أمثلة عن ثلاث وضعيات بلشنا فيهم بالزمن واحد وشفنا كيف تتغير المربعات من عيشة لميتة وبالعكس مع مرور الزمن وهون شفنا نظام رياضي مبني على قوانين تتحكم فيه بتكون كثير بسيطه بس احنا كان هدفنا انه يكون النظام الرياضي هو نظام معقد وفي قوانين بسيطه بتتحكم فيه لهون شفنا قوانين بسيطه بس هلا ما شفنا تعقيد النظام الرياضي لحتى نشوف التعقيد رح نستخدم هلا برنامج كمبيوتر لحتى نبلش في بوضعية مبدئيه بالزمن واحد من خ... مربعات وميتة ونشوف التعقيد لوين ممكن يروح